السلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا حبايبي في قناة أي أوي يوميات أم النهاردة هنعمل تخزين رمضان كل سنة وانتم طيبين طبعا جميعا بتخزين الميدان هو عباره عن الصلصه أساسية في البيت في كل طبخه اساسي ما بنحدش في بيت بيخلى من الصلصه ابدا ساعه ما تقولي مثلا انا هعمل اكله سريعه زي المكرونه مثلا لازم الصلصه دي اساسيه طبيخ لازم الصلصه اساسيه ايا كان ايه هو لازم الصلصه اساسيه فالمكونات النهارده بتاعنا ايه حاجه بسيطه احنا جبنا القوطه النهارده والقوطه اليومين دول رخيصه جدا جدا جدا وجميله أو في السوق يعني مثلا انا جايبه 3 كيلو ب حسب بقى اما الكمية اللي أنت عايزاها وحسب ما انت بتجيبي مقدرتك كل واحد ومقدرته في مصروف البيت وبيخزن قد ايه وهو عارف مقدرة نفسه قد ايه فانا جبت الاوطه وجبت معاها كيلو بطاطس وجبت بمقام نص كيلو بصل كده هما تلات بصلات كبار وجبت كام ارن فلفل ودي حريه اختياري مش مش اجباري هو بيدي طعم وبيدي يعني حرقيه بسيطه كده في السلطه بتبقى جميله اوي اوي اوي لما بتعمليها جاهزه وقوم معنا كوبايتين مية تزويد بس خفيف كده لان كده كده القوتة هي بتزرق ميتها لوحدها بتنزل المية بتاعتها اساسي لوحدها وهنحطها دلوقتي حبيبي على النار وهنسبكها وهن... احنا عملنا ايه وهنعمل ايه ونكمل الفيديو بايه بس ما تنسوش تدعموني في الفيديو وتدوسوا اللايك وتعملوا الجرس الاشعار عشان يوصلكم كل جديد من اي فيديو و... ريت تشتركوا في القناة وكل سنة وانتم طيبين اولا في داخلة رمضان واحنا في رجب وشعبان اهوت كل سنة وانتم طيبين ايام مفترجة ويلا نشوف هنعمل ايه احنا حطينا خلاص المكونات اللي احنا قلنا عليها واتفقنا عليها وجبناها في اول الفيديو وحطينا البطاطس البصل القوتة الفلفل وحطينا كوبايتين الميه مقدار كوبايتين الميه اللي احنا قلنا عليهم وزي ما اتفقنا في بداية الفيديو ان القوتة كده كده هتنزل ميتها في الحلة فهتتسبك منها فيها دلوقتي هنعلقها على النار انا بتاعه الغاز اهوت هنعلقها حنع... على النار ولما تتسبك هنرجع عشان ما اطولش عليكم الفيديو هنرجع ونشوف بقى شكلها عامل ازاي وهنكمل الفيديو وهنشوف هن... هنعملها ازاي ونصفيها ونحطها ازاي مع بعض دلوقتي اهو يا حبايبي شايفين انتو طبعا الصلصه اهي داخلة على على التسبيكة هيت هي فاضلها حاجات بسيطة ان شاء الله باذن الله بعد كده نضربها نديها غلو كويسه ونصفيها معايا بس تتسجلش بالاشتراك وتفعلوا الجرس وتدوني لايك ويا ريت تدعموني وتقدر تقول أي حاجة في التعليقات اللي تحبين تشوفوها هعملها لكم. دلوقتي أخذت على وسبها شوية. ارجع لكم تاني يا حبايبي مره تانيه احنا دلوقتي خلاص صفيناها وظبطناها زي ما انتم شايفين كده وبصي تقولها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي كانك جايبه صلصه من بره جاهزه مش عاملاها في البيت ابدا ولونها جميل احمر وبقت جميله وتقيله خالص اهيت هنسيبها وديناها غلوه وحطينا شويه زيت بسيطه عليها هنسيبها تهدى شويه من السخونيه ديت ونعبيها مع بعض عشان نحطها بقى في الفريزر دلوقتي حبايبي انا خلصت خلصت اهيت وخلصت هنحطها بقى في كيس هنجهز جسم ونحطها كده وحسب ميزام نفسك انت بتعرفي بقى تاخدي بمقام كيلو بتاخده بمقام نصف حسب الطبقة بتاعتك وحسب ما انت بتعملي نطلع الهواء منها كده بقى كده كيس كيس معانا بدايت كلها كده يا حبايبي هي دي الكميه اللي طلعت من القطة اللي انا عملتها الصلصه اللي انا صلصلطه كده وشكلها جميل ازاي وحلو جميله وحامره ازاي ومقو وطعمها وريحتها روعه عايزاكوا تجربوا. وحصري حصري في قناه ام لولو التجربه ديت بتاعه الصلصه انتوا هتعملوها ومش هتعملوا غيرها بعد كده فعايزاكم تجربوها وقولولي وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه واعملوا لي لايك وقولولي في التعليقات ايه رايكم